Це будинок на вулиці Бережанській у Тернополі. Тут мешкав загиблий. Сусід Ярослав, каже, знав вбитого. Чоловік винаймав тут квартиру приблизно рік. До нього щодня приходив доглядальник, розповідає сусід. «А родичі має якихось? Хтось приїжджає до нього?» «Не бачу, не бачу родичу. Він не звідти». «Він не тернопільський жодник?» Ще один житель будинку, Володимир каже, шуму на поверсі не чув і про вбивство не знав. Я ще в квартирі 25. Якби то рядом около мене, було, а то з, з іншої сторони там ніяк не що. Вбивство сталося вночі, а тіло знайшли вранці, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив поранення, а сам чоловік був закинутий меблями. У квартирі загиблого поліцейські знайшли телефон підозрюваного, а у смітнику неподалік будинку його закривав лений одяг. Також у квартирі знайшли продукти, які з сусіднього магазину вкрав доглядальник, каже Сергій Крета. За його словами, чоловіка зафіксували камери відеоспостереження. Причиною св що пенсіонер звинувачував доглядальника у крадіжках грошей. Після злочину підозрюваний включив газ та втік, каже Сергій Крета, а опісля повернувся і викликав поліцію. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.